يلاه على الله يا الله! لاه يا فين الله! يا فين لاه يا فين لاه يا فين لاه يا فين لاه يا فين لاه يا فين لاه يا فين شوفون خلاص يرفع شدوا مع الناس الناس لا زلم صابس دفع شوية كم؟ عندك عندنا عندنا. رحمة. شو واحد؟ أو نحن الرجال. آه. كذب. صاب. صاب. صافي صاب. صاب. صاب. صاب. صاب. صاب. صاب. صاب. صاب. صاب. صاب. صاب. صاب. صافي ما وصل لي انا انا ما استاذ انا شي مشي هذوك انا انا تجيب لك كل حاشي تلاحظ هاشي هاشي تعال مع راس بقال السبعو ابراهيم هاك هاك وجد راس وجد راس ديري شي هكا شوف هدي ديكو مرض بغويدي واش دو سعيد وخوكم كوخ قفل مع هكا كلو من مكانو لا لا دحمو صافي شوف شوف شوف نتوما كاملين غدوزو تحت الخط صافي واللي راه طلع لك فوقك تحت هذا تحت هذا غدوزو صافي مايدوزوش حنا نتوما دوزو تحتو لا تطلعو لا هما غايهطلعو نتوما دوزو تحتهم اذا مباشره انطلاق السباق الخاص بماراطون الصغار يلا اذن انطلاق المسافه <تصفيق> <تصفيق> سميتك؟ سليمان المجدوب شحال في عمر ديالك؟ 8 كيف كيف جاتك المسابقه؟ ربحتي حتى الاول زوينه زوينه اوكي شفتي يعني السباق في الارض وديك الشيء يعني كانت الرمله وديك الشيء واش جاتك يعني البلاصه اللي جيتي فيها واش كانت مزيان حسيتي بشي صعوبه عندك في الجري ديالك في الرمله مزيان مرتبة الثانية في السباق نعم تعطيني السمية ديالك ياسر الحافي ياسر الحافي شحال عمرك؟ 15 كيف جاتك المسابقة؟ المسابقة ديال الجزري كيف جاتك؟ واعرة واعرة شنو شنو عجبك فيها؟ شنو عجبك؟ عجبك فيها جزري والأرض اللي جريتي فيها عجباتك؟ كانت الرملة ثقيلة شوية واش حسيتي شوية عيتي في الرملة ولا, ولا أنت ولف بالرملة كجزري فيها مزيان؟ ولف بيها قل لي السمية ديالك عافاك؟ محمد علي الحافي محمد الحافي نعم شحال في عمرك سبا. عمرك سنين، نعم وليتي نتا الثالث يعني وكنتي غادي نتا الاول علاش وليت نتا الاخر شنو هو شنو المشكل اللي وقع لك في السباق كنتي غادي نتا الاول عيتي عييتي علاش عيتي وسد... خلي خلي هو يهدر خليه هو يهدر شحال علاش لا. عيتي واش الرملة واش واش ما في الاول دخلتي مزيك بزاف في الاول الحكم منت... من الاول نتا غادي الاول في الاخر وليتي وليتي نتا والثالثة الرملة الرملة هي اللي عياتك تقول لكي تجري في, في الرملة؟ تخل! <تصفيق> تخلق <تصفيق> <تصفيق> ايه داك في داك ايه يا الباجي في في فئة البرعومات ايه داك اسمي, إسمي ايه السالي، عمري سنين. هذا هذا السباق جميل جدا، اتمنى ان, أن يتكرر. نعم، كيفاش كانت الارض ديالي اللي جريتي فيها عجباتك؟ عجباتك؟ نعم. خذ خذ الميكرو. موهي ايلا موهي فليك واخا كانت المنافسه مع المتسابقه اللي اجراو معك بقات اللي اجراو معك كيفاش كنت المنافسه مع أه. أه. كنت في الاول عاديه في الاول أه. ملي بديتي السباق واش كنتي انتيا الاولى اذا كيفاش تغلبتي على الوضع اللي كنتي فيها وليتي في انتيا الاولى شنو شنو عملتي تحمست ودرتي الجهد ديالك درتي جهد بزاف نعم خاصه شي واحده ها شنو أجبت في مسابقة، شنير أجبت فيها. اسمع، أجل أجبتني، مسابقة نجري. صارة صارة صارة. <تصفيق> كيف جاك الملعب، الرملة فيها شوية، جاك الملعب شوية. زوين؟, زوين. مو الفكزري، بالذافك الزرفة. سابقة في مدرسة؟ آه. شحال في عمرك دابا كم سنين؟ سنين ديالك كامل سنين. واسمه ترى. ايكملوا شي جوج ولا ثلاثه واحد شي غادي غير الدوره الاولى ديروها مزيان صافي الثانيه اللي عندك تلقوا جوج إذن شباعة الكبار المرتبة الأولى في السباق يعني جود دورات محسن المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الثالثة أشكر المونة الطائمين وشماعة السباق وعلى أنك جريت في الاول و فهمت بزاف غادي غير الخاطر و سميتو شمن سنه انت خرق فيها 2008 2008 ان دوار هو دوار دوسي دوار دوسي دوار دوسي واه سيدي المرتبه الثانيه اجي جيتي في المرتبه الثانيه شنو اللي وقع ما جيتيش المرتبه الاولى يعني حسيتي في راسك كان عندك النقص داك البلاص اياك تما كان عليك تحيد السوف تخلي السوف ليك في الدوره الاولى كنت في الدوره الاولى اش المرتبه كنتي جي غادي بجد ما بقالكش السوف فين كملياك هادو الامور ان شاء الله غادي غتستفد منهم وتمشي مزيان خصك توعدنا انك تمشي مزيان في الالعاب القوى وتكمل ان شاء الله اياك الجزئيات غادي غتخدم اليوم مزيان شنو تقول للصحافه اللي جات اليوم وغطيك ومن خلال المنبر ديال لاراشينفو وكذلك لاراسبورت انه غيشوفوك بزاف ديال الناس في الاقليم وفي الجهه و على المستوى الوطني شنو ممكن تقول له مندوسي متنساش شنو شنو الرساله اللي تبغي توصلو الامكانيات اللي كاينين هنا حنا درينا لينا المنطقه شنو غتسقط كنتوما كابطال باش اي ملعب كره وشي داك انت دا فين كتعلم الرياضه انت هادي هادشي اللي السؤال اللي بغيت انت كتعلم على شنو في الدوار و... و... في المناطق. تخيل لو انه توفرت لك الامكانيات وكان واحد المركب فيه التدريب فيه انت دا. واش كتدرب بوحدك زيد صور اه إيه؟ كتدرب بوحدك كتدرب لك انت لا ما ديت لا ما كره كل يمار. انت هيك تلعب كره ولكن ما كتجريش خصك تدرب تجري بوحدك ولا مع مجموعه ودكشي بوحدك هو الثاني 13 جيت المرتبه الثالثه حتى هي مرتبه جد مهمه، كما السباق كذلك جوج وكانت فيه صعوبه وطقس ياك، يعني تزيد باش تولي في المرتبه الاولى. <تصفيق> ها؟ اه, <تصفيق> أه في الاول هذه في التوصيات اللي ممكن باش تمشي في الالعاب القويه مزيان، ضروري الطاقه في الجسم خاصك توزعها الزمن يا ابننا اللي مشيتي مزيان في الاول غتمشي في المرتبه الاولى ولكن ما تقدرش تكمل وإذا بقيتي للخر عاوتيه يسبقوك بزاف ما تقدرش تلقى اليوم عندنا جوج بين ها مزيان هاد الافكار هادو ان شاء الله تخدم عليهم وتدربهم وتمشي مع الاصدقاء ديالك ولا في المدرسه ولا اي مجال تجي تحلك تمشي فيه مزيان ياك آه هاد الصحافه اللي حاضره معنا مشكوره من العرائش انهم غايشوفونا بزاف ديال الناس وغايسمعونا بزاف الناس منهم المسؤولين عندك شي طلب ممكن تلقى تقول للمسؤولين باش أن... عياش شكر لك كذلك بالنسبه للمسؤولين المسؤولين على الرياضه اللي خصهم يوفروا الملاعب واللي يوفروا لنا كذا واش عندك شي رساله ليهم؟ مزيان الكامبون يكون في غير كره القدم ولا يكون فيه الالعاب القوى؟ فقط؟ الالعاب القوات آه يكون جري ياك مزيان ضروري يكون في كوبانيه ولا ماشي مشكل فيما كان؟ ما كان كناكرم المهمه اساس خصو يستافدو منه الناس ديال اخرى الا في السباق ديالك اه الدور ديال جيرو اسكو عاص جاتك المسافه طويله بزاف شويه وصاو ولكن واخا وقع قل لي وبالنسبه كيفاش كان المنافسين اللي كانوا معاك ما احتفكتيش معاهم يعني ما وقالكش معاهم صدام معاهم ولا عندها الظروف المناسبه في السباق بالنسبه لك وارسل المره الاولى في السباق في في في في في في في في في في في في في في في في في السباقات. السي عبد الخالق طرح قبيله واحد السؤال للسيد احمد صوفا. عبد القادر. السي عبد القادر طلاح طرح واحد السؤال على السيدي احمد أه صوفا رئيس جمعيه اجل التضامن الدوسي واش كانت عداله مجاليه بين الدواوين هنايا. اه بطبيعه الحال احنا. يعني ف... واش كل باديه خدمتو منها مشارك شنو هي يعني المعيار اللي خديته باش اعززو هذ المشاركين. آه تحياتي اذا. آه اذا في هذه السباق هذه كانت واحد العداله مجاليه كبيره بحيث ان رغم ان دواره ناش يتواجد في رصانه الجنوبيه الا ان التغطيه كانت في رصانه الجنوبيه والشاوي رصانه الشماليه كيف تم الاختيار ديالو اننا كان التسجيل مفتوح تسجيل مفتوح امام الجميع درنا واحد الاعلان على انه أقل من 15 سنة جميع الأطفال لهم الفرصة المشاركة في السباق في العرس الرياضي أه بدأنا ثلاثة الفئات ثلاثة رياضية أقل من عشرة سنوات وتواليش في السباق اليالي انتهى مسافة 800 متر مسافه آه. 200 متر مسافه آه السباق حددنا رغم اننا في الاعلان كنا دايرين سباق 800 متر ولكن الاطفال صغار ما يقادروش يجريو 800 متر اطفال صغار درنا 200 متر مش آه. و... بزاف اه الاقل من فئه يعني 400 متر دابا عاد نديروا الفئه ديال 800 آه. 200 نعم بالنسبه للمسائل التقنيه, يعني التقنية اللي شفتوها يعني باش تساعد يعني باش يجري السباق في ظروف مناسبه يعني حيت أطفال اللي تشكاوا من الرمله قالوا كاين بعض البلايص اللي آه اللي فيهم الرمله ولا, آه ولا انهم ضروري خصهم يتكيفوا مع الظروف ديال السباق. احنا احنا الاطفال اللي كيجريونا في السباق هما اطفال البوادي راه مولفن بالرمال زائد واد الامكانيات اللي عندنا الملعب يعني ما عندناش هي الامكانيات لأننا نديرو لهم ملعب الطاطي الاطفال الصعوبه اللي جاتهم هو انه هذاك يرجع الضعف <سؤال> الحاله الماديه ديالنا ديال الجمعيه ما قدرتش نوفروا الاحذيه لجميع المتسابقين فالاطفال الاغلبيه ديالهم كيلقاو صعوبه انهم يجراو بكاو كتعرف دابا درجه الحراره شوية مرتفعه فالاطفال شويه حسوا بصعوبه آه نعم. ديال بالنسبه للتوقيت التوقيت توقيت. يعني اش ضبطوا بالعداد يعني التوقيت اللي حصلوا عليه المتسابقين التوقيت آه ضبطات يعني. آه لنا اللجنه المنظمه هي يعني عندنا في التوقيت آه عند آه عند نطرحوا عن عن لكل آه كل متسابق شحال جاب التوقيت ديالو لاننا سجلنا التوقيتات ولكن باقي ما عطيناش شي نتعرف شي نقطه اخرى ممكن تضيفها يعني في هذا الحوار هذا آه النقطه اللي ممكن نضيفها واننا احنا في البدايه ديالنا هذا اول اول سباق كننظموه يعني مازال كنطوروا مع الوقت مازال عاد بقالنا كنتمنوا تكون عندنا مساعده ماليه اللي تساعدنا اننا من بعد نحسنوا حسن التنظيم حسن الحاله نوفروا لمال احدي الاطفال الصغار باش ما يبقاش في هذه المشاكل اللي وقعوا فيها اليوم نعم بعد. والاخص و... بالنسبه للعدد المشاركين بالنسبه لفئه البراعم هذو شحال كان عدد المشاركين عدد المشاركين كانوا عندنا 14 في اقل من اقل من 10 سنوات اقل من 10 سنوات وعندنا 10 10 في اقل من 12 سنه ودابا باقي الفئه الاخرى فيها حاليا واصلين واحد العشره ديال المشاركين ولكن باقي ما حصرناش ما ربما يجي شي واحد متأخر انا عما كنا نهضروا على المشاركه ديال الفئه ديال النساء ديال ال العرومات الف... يعني وش عندك ال... شو يعني ده... شي... ده ده, ده حالياً مر من سالس سباق ديال 800 متر ديال الفئة الأقل من 15 سنة عندي روعة نسقاق الفتيات فتيات وقصفهم بتصدور الكبير اللي كتقوم لهم الصغار من تقعدين يعني كان عارفوها يعني كانت خبرة وحتى مش كبير ان السنوات هذه خصوصا السنه الاخيره اللي بعدا انا جيت تفاجات بهذوك الوجوه الرياضيه اللي يعني كت يعني كتعطي كت من وقتها باش تنجح هذا العرس كلها انت ولا السي سوهايب ولا الفعاليات المجتمع ديال الفعاليين الرياضيين المدوار الزيتوني ولا السيد رئيس الجمعيه في الدوار ديالو يعني واش كاين شي بغا داتس يعني واش كاين شي دعم من جهه معينه محسنين يعني اللي ساهم اللي ساهم التحيه بهذا المباراه حالي حاليا في الدوري هذا هو الدعم كان جا من فئات المشاركه الدوري احنا رغم اننا حبا للرياضه وتنميه الـ تنميه الاطفال رغم ان الدوري الكبار شاركوا في دوري كره القدم ولي جاتنا المساهمه من الفرق الرياضيه الا احنا قدرنا كلجنه وكأمين المال واللجنه اللي معنا اننا نسخص واحد المبالغ اللي نوفروا بها جوائز للاطفال الصغار صافي كاينه مش مشاركه على المشاركات الرياضيه دعم شخصي من رئيس الجنوبيه من داخل دعم, دعم شخصي اه شخصي يعني ماشي من شخصي من الجماعة, من من الجماعة وانما من المال الخاص دعمنا واحد المبلغ من اجل تيسير الحفل النهائي آه عندنا اسم دي ديالو كنشكروه من هذا المنبر من خلال لارا سبورتو العرائش انفو كنشكروا على المجهوده ديالو وفتح لنا المجال انا ساعدنا تاب لفاريير كما كتشوفوا وفرنا بعض الامكانيات باش ان الحفل النهائي يكون تا هو في المستوى زائد ساعدنا واحد مبلغني أني في المبلغ من ماله الخاص كنشكروا على هذا كنشكروا على هذه المبادره الطيبه من ناحيه الاموال كما قلنا ان المساهمات حنا في بدايه اول دوري ربما كتمناو من خلالكم عاوتاني ان يكون واحد الدعم مستقبلا من فئات تا الشمالي الشماليه الجنوبي بريسانيا الجنوبيه ان شاء الله بالتحيه ديال يعني شوف الو... الرساله اللي كنت نوجه لهم يعني يكونوا ضيوف كبار لاعب في المغرب التطواني، لاعبين يلعبوا في جيش الملكي، مدرب شباب العراقي، سي هشام العلاوي، سي فيلا، المنير الصيباري، مصطفى الشو ضيوف من الخارج. اه حتى حكم الجاليه مناسب الاشاره الجالية مدرب اكاديميه فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي. <تصفيق> اه يكون انت هو تقول حداش كتقول الدور؟ رشيد الوت رشيد مرحبا بالجميع، أول حاجة مرحبا بالجميع وهذا فخر لينا أننا أول دوري وأول منطقة بدوري دوار 12، دوار 12 هذا فخر لينا أن يكون هذه الوجوه هذه، مرحبا بهم دوار، أما بالخصوص رجع ندوز الجمهور هذا اللي عايشرفنا بطبيعة الحضور ديالو، أول حاجة كنبغي نشكر الجمهور ديال المنطقة، لأنه رغم أننا تشوف الدوري أنه في دوار 12 تساعد ضو المنطقة كاملة كتساعد أنه ينجح، علاش الناس لا كما كتشوفو هما ولا الزيتون ولا الملالحة جميع آه الأماكن كيحاولوا أن الدوري ينجح يعطي واحد الصورة، من الصباح جميع المناطق بدون استثناء رغم نكمل الشكر ما لا لا كيكمل الشكر للناس اللي المجاورين لينا لانهم كان لهم اليوم الشرف انهم يساعدونا لانهم كيبغيو ان الدوري في المنطقه ديالهم يعطي واحد الصوره باش تبدل هذيك الصوره على ان رسانه كتقوم بالتظاهره الكبيره اللي كتقوم على مستوى هذه المنطقه هذه اللي كنعرفوها يعني كانت كانتخبطت واحد التهميش كبير الا هذه السنوات بعدا خصوصا السنه الأخيرة. ليجي من بعد جيت تفاجات بهذ الوجوه الرياضيه اللي كت يعني كت يعني كتعطي كت من وقتها باش كتنجح هذا العرس، كره انت ولا السي سوهايب ولا المجتمع ديال الفعاليين الرياضيين المدوار الزيتوني ولا السيد رئيس رئيس الجمعيه في الدوار ديالو، يعني واش كاين شي بغادا بغادا يعني واش كاين شي دعم شي جهه معينه، محسنين، يعني اللي ساهم اللي ساهم وجلوا التحيه مع المباراه. حاليا, حاليا في فهذا الدوري هذا هو الدعم كاين جا من فئات المشاركة الدوري. احنا رغم اننا حب للرياضه وتنميه تنميه الاطفال رغم ان الدوري الكبار اللي في دوري كره القدم هو جاتنا المساهمه من الفرق الرياضيه لان احنا قدرنا كلجنه وكامين المال واللجنه اللي معنا اننا نسخصوا واحد المبالغ اللي نوفروا جوائز للاطفال الصغار. صافي كاين عا الرياضيه كنا دعم شخصي من رئيس الجنوبيه من شخصي. رئيس دعم شخصي. آه شخصي يعني مش شخصي من, من الجماعه. مش من الجماعه وانما من ماله الخاص. دعمنا واحد المبلغ من اجل تيسير الحفل النهائي كنشكروه من هذا المنبر من خلال لارا سبورتو العرائش انفو كنشكروه على المجهوده ديالو وفتح لنا المجال انا ساعدنا تاب لافاريير كما كتشوفوا وفرنا بعض الامكانيات باش ان الحفل النهائي يكون تا هو في المستوى زائد ساعدنا واحد المبلغ ني في المبلغ من ماله الخاص كنشكروا على <تصفيق> الشكروا على هذه لأد... المبادرة الطيبه <تصفيق> <تصفيق> من ناحيه الاموال كما قلنا ان المساهمات حنا في بدايه اول دوري ربما كنتمناوا من خلالكم عاوتاني ان يكون واحد الدعم مستقبلا من الفئات تاع الشماليه ولا بريطانيا الجنوبيه ولا غيرها انا امين عام دوسي والمكلف بتنظيم السباق الجري اللجنه التنظيميه انا كنت المكلف بالسباقات سي عبد الخالق طرح قبل حد سؤال للسيد احمد الصفار السعد القادر طرح طرح سؤال على السيد الصفار رئيس جمعيه اجل التضامن الدوسي واش كاينه عداله مجاليه بين الدواوير هنا يعني في الحال إحنا. يعني وش كل بلديه خديتو منا مشارك شنو هي يعني المعيار اللي خديتو باش عززوا هاد المشاركين تحياتي اذا اذا في هاد السباق هذه كانت واحد العداله مجاليه كبيره بحيث ان رغم ان دوار 12 يتواجد في الجنوبيه الا ان التغطيه كانت في الجنوبيه وشه الشماليه كيف تم الاختيار ديالو اننا كان تسجيل مفتوح تسجيل مفتوح امام الجميع درنا واحد الاعلان على انه اقل من 15 سنه جميع الاطفال لهم الفرصه للمشاركه في السباق في هذا العرس الرياضي بدينا درنا ثلاثه الفئات ثلاثه الفئات رياضيه اقل من 10 سنوات ولي في السباق ديال اللي انتهى ب مسافه 800 متر مسافة 100 آه. متر مسافة، آه السباق حددنا رغم أننا في الإعلان كنا دايرين سباق 800 متر ولكن الأطفال الصغار ما يقدروش يجريوا 800 متر، الأطفال صغار درنا 200 متر. مش آه. بزاف. و <تصفيق> الأقل من فئة, بعد آه فئة آه. 200 نعم. 200 يعني 400 متر دابا عاد نديروا الفئة ديال 800 متر. نعم وبالنسبة للتقنية اللي, اللي شفتوها يعني باش تساعد يعني باش يجرى السباق في ظروف مناسبة يعني حيت أطفال اللي كيشكوا من الرمله قالوا كاين بعض البلايص اللي اللي فيهم الرمله ولا, ولا, ولا انهم ضروري خصهم يتكيفوا مع الظروف ديال السباق. حنا حنا الاطفال اللي كيجريو نفس السباق هم اطفال بوادي راهم مولفين با بالرمال زائد واد الامكانيات اللي عندنا الملعب يعني ما عندناش هي الامكانيات اننا نديرو لهم ملعب مطاطي ف الاطفال الصعوبه اللي جاتهم هو انه هذاك يرجع الضعف الحاله الماديه ديالنا الجمعيه جمعية ما قدروش نوفروا الاحذيه لجميع المتسابقين، فالاطفال الاغلبيه ديالهم اللي لقاو صعوبه انهم جروا وكتعرف عرف درجه الحراره شويه مرتفعه فالاطفال شويه حسوا بصعوبة ضريبه آه بالنسبه للتوقيت التوقيت يعني واش ضبطتوا العداد يعني التوقيت اللي حصلوا عليه المتسابقين آه التوقيت ضبطات يعني لنا اللجنه المنظمه هي يعني عندنا في التوقيت عند عند عن عن عن لكل كل متسابق شحال جاب التوقيت ديالو لاننا سجلنا التوقيتات ولكن باقي ما عطيناش. هنا آه آه امكاني شي نقطة أخرى ممكن تضيفها يعني في هذا الحوار هذا. النقطة آه اللي ممكن نضيفها هو أننا احنا في البداية ديالنا هذا أول أول صفقة كنظموه يعني مازال كنطوروا مع الوقت مازال عا نبقى كنتمناو تكون عندنا مساعدات مالية اللي تساعدنا أننا من بعد نحسنوا حسن التنظيم حسن الحاله نوفروا لمال احديه الاطفال الصغار باش ما يبقاش في, في المشاكل اللي وقعوا فيها اليوم نعم والاخص و... بالنسبه للعدد المشاركين بالنسبه لفئه البراعم هذو شحال عدد المشاركين عدد المشاركين كانوا عندنا 14 اقل من اقل من عشر سنوات اقل من 10 سنوات وعندنا 10 في اقل من 12 سنه ودابا أقل الفئه الاخرى فيها حاليا وصلنا واحد 10 ديال المشاركين ولكن بقى ما حصرناش ما ربما يجي شي واحد متاخر انا على أن المشاركه ديال الفئه النساء دي النساء ديال دي الف... يعني وش عندك كلي... شذي يعني؟ ده ده, ده حاليًا مور من سلسلة السباق ديال 800 متر ديال الفئة الأقل من 15 سنة عندي روعة إن السباق ال... الفتيات. فتيات. وقطعهم بتصدر الكبيرة اللي كتقوم الأمس صار من تعادني كان عارفه يعني كانت خضرت وحتى مش كبير. الا السنوات بعدا خصوصا السنه الاخره اللي بعدا انا جيت تفاجات بهاد الوجوه الرياضيه اللي كتعني يعني كتقني يعني كت آه كت نعم الوقت باش كتنجح هذا العرس كره لنتا ولا السيسوايب ولا الفعاليه المجتمع ديال الفعالي الرياضيين من دوار الزيتوني ولا السيده رئيس آه رئيس الجمعيه في الدوار ديالو يعني واش كاين شي الغدغد الغدغد استاذ يعني واش كاين شي دعم شي جمعيه معينه محسنين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 رغم ان الدوري الكبار شاركوا في دوري كره القدم وليت لنا المساهمه من الفرق الرياضيه الا احنا قدرنا كاللجنه وكامين المال واللجنه اللي معنا اننا نستغلسوا واحد المبالغ اللي نوفرو جوائز للاطفال الصغار صافي كاينه مشاركه, مشاركة المشاركات الرياضيه كاين دعم شخصي من رئيس الجنوبيه من دعم شخصي, رئيس دعم شخصي. اه شخصي يعني ماشي من الجماعة, من من الجماعة وانما من المال الخاص دعمنا واحد المبلغ من اجل تيسير الحفل النهائي آه عندنا اسم دي ديالو كنشكروه من هذا المنبر من خلال آه لارا سبورتو والعرائش آه انفو كنشكروه على المجهوده ديالو وفتح لنا المجال انا ساعدنا تاب لباريير كما كتشوفوا وفرنا بعض الامكانيات باش ان الحفل النهائي يكون تا هو آه. في المستوى زائد واحد المبلغ ني آه في المبلغ من ماله الخاص كنشكرو على هذا كنشكرو على هذه المبادره الطيبه آه من ناحيه الاموال كما قلنا ان المساهمات حنا في البدايه ديال اول دوري ربما كنت منه من خلالكم عاوتاني يعني ان يكون واحد الدعم مستقبلا من الفئات التبريساني الشمالية والرساني الجنوبي لجميع منا ان شاء الله تحيه إن ديال يعني تحيه الرساله كتوجه لهم يعني يكون ضيوف كبار لاعبين يلعبوا في المغرب التطواني لاعبين يلعبوا في جيش الملكي مدرب شنو العريق شنو هو السي هشام العلوي, العلوي سي فيلا من الصباري استاف <تصفيق> ضيف طيب من الخارج اه تاع من جالية مناسبه يعني لجالية مدرب اكاديميات فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي آه آه يعني سوا يكون حاضرش تقدر تقول الدوري آه رشيد آه الوات رشيد الوات آه. آه آه مرحبا بالجميع اول حاجه مرحبا بالجميع وهذا فخر لنا اننا اول دوري أول منطقه في دوري, دوري 12 دوار 12 هذا فخر لينا ان يكون هذه هاد الوجوه هذه مرحبا بهم دوار اما بال بالخصوص فجع ندوز الجمهور هذا دل... اللي شرفنا طبعا في الحال الحضور ديالو اول حاجه كنبغي نشكر الجمهور ديال المنطقه لانه رغم ان تشوف الدوري انه في دوار 12 را الدول المنطقه كامله كتساعد انه ينجح علاش الناس لا كما كتشوفوا مول الزيتو البغداد الملالحه ولي بحمو دوبرك آه من جميع الاماكن كيحاولوا ان الدوله ديالنا تعطي واحد الصوره ونصبغ جميع المناطق بدون استثناء رغم كنشكروا بزاف حيت راه حقيقه نكمل الشكر ما كننسى شي واحد راه غادي كمل الشكر للناس اللي, اللي لأنهم كان لهم, لهم أنهم يساعدون لأنهم كيف أن الدور في المنطقة دي لهم عن صورة تبدل لك الصورة لأن الكبير المنطقة يعني كانت مش كبير ان السنوات هذه خصوصا السنه الاخيره اللي بعدا انا جيت تفاجات بهذ الوجوه الرياضيه اللي يعني كت يعني كتعطي كت من وقتها باش تنجح هذا العرس كرة انت ولا السي سوهايب ولا الفعاليات المجتمع ديال الفعاليين الرياضيين المدوار الزيتوني ولا السيد رئيس الجمعيه في الدوار ديالو يعني واش كاين شي بغاده يعني واش كاين شي دعم من جهه معينه محسنين يعني اللي ساهم اللي ساهم وجا له التحيه مرحبا به حاليا في الدوري هذا هو الدعم كان جا من فئات المشاركه في الدوري احنا رغم اننا حبا للرياضه وتنميه تنميه الاطفال رغم ان الدوري الكبار اللي شاركوا في دوري كره القدم هو اللي جاتنا المساهمه من الفرق الرياضيه لان احنا قدرنا كلجنه وكامين المال واللجنه اللي معنا اننا نسخص واحد المبالغ اللي نوفروا بها جوائز للاطفال الصغار. صافي كاين مشاركات مشاركات رياضيه كاين دعم شخصي من رئيس الجنوبيه من رئيس دعم شخصي. اه شخصي يعني مشي شخصي من الجماعه. من مشي من الجماعة وانما من المال الخاص. دعمنا واحد المبلغ من اجل تيسير الحفل النهائي كنشكروه من هذا المنبر من خلال لارا سبورتو والعرائش انفو كنشكروه على المجهوده ديالو وفتح لنا المجال انا استعملنا تاب لافاريير كما كتشوفوا وفرنا بعض الامكانيات باش ان الحفل النهائي يكون تا هو في المستوى زائد معنا واحد المبلغ في المبلغ من ماله الخاص كنشكروا على هذا كنشكروا على هذه المبادره الطيبه آه من ناحيه الاموال كما قلنا ان المسا المساهمات حنا بدايه ديال اول دوري ربما كنت منه من خلالكم عاوتاني ان يكون واحد الدعم مستقبلا من الفئات تابريسان الشماليه يا ولا رسان الجنوبيه. التحيه دي دي ديال يعني الرساله اللي لهم يعني يكون ضيوف كبار لاعبين يلعبوا في المغرب التطواني لاعبين يلعبوا في جيش الملكي مدرب الشباب العراقي هو السي هشام العلاوي سيدرس فيلا المنير الصباري مصطفى الشوري. من الخارج. اه تاع الجاليه ونسبه اشاره الجاليه يعني مدرب اكاديميه فينسنت كومباني لاعب مانشستر سيتي يعني سوا يكون حاضرش كتقول الدور رشيد الوات رشيد الوات آه آه آه آه مرحبا بالجميع اول حاجه مرحبا بالجميع وهذا فخر لينا اننا اول دوري واول منطقه في دوري دواره 12 دواره 12 هذا فخر لينا ان يكون هذه الوجوه هذه مرحبا بهم دوار اما بالنسبه بجد ندوز الجمهور هذا اللي يشرفنا طاقات الحال الحضور ديالو اول حاجه كنبغي نشكر الجمهور ديال المنطقه لانه رغم أنك تشوف الدوري انه في دور 12 راه دور المنطقة كاملة كتساعد أنه ينجح، علاش الناس كما كتشوفو هما ولا زيتون الملالحة جميع الأماكن كيحاولوا أن الدوري ينجح واحد الصورة من الصباح جميع المناطق بدون استثناء رغم ما بلاش بلاش بلاش واحد الشكر لا لا لا لا لا لأنهم